الخط الذي ينسج مع مبادئها النضاليه والمكافحه الى جانب الشغيله التعليميه ما على الجماهير الاستاذيه الا ان تعي جيدا اللحظه ان لحظه الفرز قد حانت واصبحنا نحارب من طرف اشباه النقابيين وحاشا ان يكونوا في الحق نقابيين من طرف وتمزيق ونزع بيانات وملسقات الجامعه الوطنيه التعليم من مدرسة موعد من جبل لخير دليل على ما نقول والتضييقات التي قلت تعرضنا لها وتعرض لها الرفاق أثناء التعبئه للإضراب الوطني 2021 هي طبعا ليست بالجديدة لأن هذا الأسلوب عهدناه من زمان ونعتبره وساما نعلقه على صدورنا لأن هذا دليل أننا لم نخضع دليل اننا لم نركع، دليل اننا نسير في الطريق الطريق الحقيقي، الطريق الذي يصطف من خلاله او نصطف من خلاله الى جانب الجماهير الأستادية مناسبه ايضا لكي نجدد الادانه كل الادانه للقرارات التي صدرت عن مجموعه من مديري الاكاديميات من خلال توقف كما قلت سابقا لمجموعه من الاساتذه لا لشيء سوى لانهم يناضلون من اجل حقهم المشروع. حق في الاستقرار في الوظيفة العمومية حق في أن يكون لهم كرامة أن تكون لهم اعتبار وأن يكون لهم اعتراف رسمي بما يقومون به كموظفين عموميين إسوة بزملائهم الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية أيضا نجدد تضامننا المطلق مع كل ضحايا هذه التوقيفات وهذه القرارات الهوجاء ونجدد أيضا تضامننا مع معركة المقصين من خارج السلم معركة المفروض عليهم التعاقد ومعركة الزنزانه عشراء وحامل الشهادات الذين يتعلمون بتغيير الإطار وكل فئة تعليمية التي تناضل أيضا حتى الإدارة التربوية وخاصة المتدربين في مسلك الإدارة التربوية الآن الذين يخوضون معركة في الحقيقة معركة وجودية لأنهم فوجئوا وهذا دليل آخر أيضا على الارتجالية التي تتخبط فيها وزارة التربية الوطنية فكل مرة قرارات كل مرة مذكرات كل مرة خطوات لا لا لم نعد نعرف بالضبط ما الذي تريد هذه الوزارة وكيف تدبر هذا القطاع ومع من تدبر هذا القطاع طبعا وإقصاء تام لكل أصوات المناضلين واصوات يعني النقابات الاكثر تمثيليه على عله هذه التمثيليه التي في الحقيقه لا تعترف بها الوزاره الا على المستوى الشكلي والدليل على ذلك ان نحن نقابه تمثيليه ولكننا نتعرض للعديد من المضايقات والباب هو امامكم مغلق في اوجهنا للمره العاشره وقيل او الاكثر من العاشره لذلك نحيي جميعا كل المناضلين والمناضلات الذين حجوا للمديريه الاقليميه هذا اليوم لتجسيد هذه الوقفه ونحيي أيضا كذلك كل فئات التعليمية المناضلة ونشد على أيديكم بحرارة نحن صامدون سائرون نحو هدفنا الا هو إعادة الاعتبار للنساء ورجال التعليم تحسين وضعيتهم جعلهم فخورين بالانتماء لهذه المهنة ولا شيء غير هذا دمتم للنضال ودمتن للنضال أو في